Є ще одне питання. Будинок із Дорубу. Одна зі стін санвузла з ракушняка. Господи, ось, ось звідки ці франкічтенчики беруться? Чи можна відразу монтувати вологостійкий гіпсокартон на ракушняк або додати плівку для гідроізоляції? Дякую. Ви можете ракушняк взагалі поштукатурити і нафіг вам той гіпсокартон в, в вологому приміщенні. Я щось не розумію. Це ж ракушняк. У нього Прекрасна адгезія до штукатурки, Ну то по штукатурті. Зачим вам цей гіпсокартон? Зачим вам картон на холодному камені, щоб він що, гнив швидше? Грибок, щоб швидше пішов. Ну навіщо це? Іван, якщо для себе будуєте, по штукатурті ракушняк, цементним вапняним розчином. Все. І буде дуже гарно. І, і, бухт, і бухтити не буде, і конденсату там не буде. У статиції її не буде.